Várszélességű terpesz, farok lefelé húz, hasból alhasból tolom a lábakat a talaj irányába, súly a talpakon, stabil az állás. Karok középtartásban tenyerek lefelé néznek. Légzés csak orron át, erős belégzés hangsúlyos melkasi légzés. A légzés vezeti a mozgást. Belégzésre hátra csavarom a vállamat, ettől kinyílik a melkas, és hátra billen a fej. Kilégzésre előre csavarom a vállam, Záródik a melkas, és előre billen a fej. Közben folyamatosan nyújtom a karokat. Kilégzés orronát, légzés kintartás. Behajlítom a térdeket, megtámaszkodom a térd fölött közvetlenül, befelé néznek az ujjak. Befelé, felfelé húzom a hasfalamat, és közben folyamatosan kint tartom a levegőt. Egyenes a hát, a nyaka gerinc folytatása. Lebegtetem a hasam. Behúzom, majd ellazítom a hasizmokat anélkül, hogy levegőt vennék. Mielőtt jön a belégzés, még egy utolsó erős befelé-felfelé húzás. Amikor jön a belégzés, felegyeneseden, légzés bentartás a mellkas felső részében. Karok oldal, tenyérrel felfelé, a szecsont lefelé húz, a vállakat távolítom. Az áll megemelkedik, a fej hátra billen, zárom a lapockákat és távolítom a csígolyákat a nyaki szakaszon. A légzés bentartás alatt folyamatosan mondom magamban a lélek fél év mantráját. Szeretem és elfogadom magamat és minden embertársamat. Egyek vagyunk.